At one time, kitorang hanya dibenarkan baca buku Dewan Bahasa Dapur Setelah Kelu oh. oh, sangat sempurna ah. Tak ada, tak ada. Wang, tak, ada. Wang, ah. tak ada buku lain oh. dia dia dia. Wow, wow, wow, wow Baca gila-gila wow. tak ada oh. Sorok-sorok baca dekat rumah sempurna oh. Saya Fadina Sidney Saya Jaya Jayakumar Saya Lokal Chan kami ingin memperkenalkan Kongsi Jiwa Kong Kongsi Negara. Negara. Saya ada dua orang anak sahaja dan saya rasa kadang-kadang rasa macam ada terlalu gila. Hmm. How do you do it with six kids? Yeah, <laughs> lagi gila apa <laughs> <than> ni? <you. laughs> tapi ah kat rasa sebab um i have a different age group yang sangat besar so the first 3 uh, adalah umur menengah dan the the the, the rest tu adalah umur kanak-kanak yeah. yang memang kanak-kanak amyang uh, ah yeah. jadi yang the first group tu kita dah tak payah fikir sangatlah they, independent, uh, independent, independent, they independent very independent ah uh, uh, they can many many manage lah uh, semua, semua boleh urus ni tapi yang yang kecil bawah ni memang hmm. kena masih kita buat so kita sama macam lagi lah ada masih perlu berikan perpuan tetapi kak Farah rasa apa yang penting untuk kita sanggih kes ini adalah sokongan sanggup berdua juga, tapi yang penting adalah suami yang memahami cerita-cerita kita ni. Uh, what are we trying to do? What are we trying to do? Wow. Wow. So basically kau nak tanya fat um mungkin boleh cerita sikit um everybody knows uh, uh, your late father the influence But what was his influence in your life apa uh, boleh cerita sikit apa apa apa um, pengaruh ayah dalam hidup kamu mm i think the biggest um, influence eh, adalah uh, budaya ilmu i think dia memang sangat satu orang yang sangat disiplin dari segi um, pembacaan penulisan dan dia ni disiplin disiplin itu which is uh, I think inherit lah automatically tidak on so tidak dan kita kita tahu benda tu ada kita try <laughs> kita try <laughs> kita try <laughs> <laughs> <mungkin> tak tak jadi sekarang lagi lah kan tapi itu memang dia dia ada dia punya uh, budaya dan dia sentiasa meletakkan um, semua uh, high standard. Kalau dia nak cakap bahasa Melayu mesti high standard. Oh. Kalau if want to want to speak English high standard. Oh. Uh, kalau dia cakap Arab lagi high standard. Uh. Even uh. dia punya cakap native dia bahasa Jawa dia pun uh. dia tak cakap bahasa Jawa biasa. Kita oh. panggil bahasa Jawa halus. Oh wow. Sangat halus. Wow wow. wow, wow. Uh, sebab dia adalah seorang yang berjiwa seni uh. Uh, dan sangat uh, romantik sebenarnya. Jadi uh. dia memang sangat memastikan perkara-perkara uh. tersebut dan uh. sangat kemas. Ah uh, uh. kan. Jadi dia memang janggulah uh, All this. Um, Uh, dia tak nak benda-benda uh, nampak lemak, nampak uh, cacat, buruk Dia hmm. ah, jaga yang tu So, dia punya influence tu memang dari segitulah Disikipin yang dia hmm. okay. And, uh, boleh kita tahu What's your mom's influence? Sebelum saya jumpa your mom that day Now I know, oh, this is why you turned out like this yeah. <laughs> she's, the she's the I think she's the biggest influence in my life I think, walaupun I set up dengan dia Oh, <laughs> mereka I think she's brilliant, uh, memang daripada, daripada dulu uh, dia mak yang sangat uh, bijak dan dia uruskan enam juga orang anak. Uh, she got her PhD, she's a law professor, uh, dan dia memang uh, memberikan banyak sumbangan kepada negara, khususnya terkait rapat dengan undang-undang uh, syariah. Jadi, contribution itu sangat besar. Uh, kedua adalah uh, cara dia menguruskan uh, keluarga memang sangat dynamic. ini uh, kami um, kami memang membesar dalam keadaan dua uh, ibu dan bapa yang sangat sibuk uh, tetapi kami tak pernah rasa uh, kehilangan kedua-duanya kerana uh, dia sentiasa memastikan kami ada akses uh, hmm. kepada kedua-dua ni especially dalam konteks um, uh, makninya sokongan okay. sokongan ni sangat penting dan juga memberikan kita panduanlah i think i don't have that uh, much problem untuk kalau dia tak faham homework tak faham tak faham oh, apa isu semasa You know, because yeah. both of our Dia memang uh, ada maklumat itu Jadi kita sejauh-jauh dapat maklumat yang betul mm -hmm. uh, Dan ekosistem itu, uh, budaya ilmu itu dibina daripada kecil mm -hmm. At one time, kita orang hanya dibenarkan Baca buku Dewan Bahasa dan Pustaka sahaja yeah. Oh, <laughs> sangat seronok <laughs> ah, ah, Tak ada, tak, waw tak waw ada waw. <laughs> ah, Tak ada buku lain yeah, wow, <laughs> wow, wow, wow Macam gila-gila wow. tak ada Sorok-sorok <laughs> baca dekat rumah sekolah Baik, uh, sekian sahaja uh, untuk hari ini. Kongsi jima, kongsi negara. Legara. Bye. Bye.